السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أزيكم متابعين أي الأخبار معكم عبد العزيز من مكتب وسيط أكتوبر للإستثمار والتسويق العقاري في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد. النهاردة معانا شقة جديدة متشطبة سوبر لوكس أول سكن شقة معروضة للإيجار شقة ما شاء الله مساحتها كبيرة 175 متر ده ما شاء الله ريسبشن ريسبشن كبير يشيل أربع قطع مرتاح ده ما شاء الله ريسيبشن. ريسبشن كبير طبعا الشقة أول سكن ما سكنتش قبل كده ده شكل داخلي إحنا هنا في الريسبشن اللي قدامنا المطبخ والغرف والحمامات شقه ريسبشن كبير وتلاته نوم منهم غرفه ماستر واتنين حمام ومطبخ ده شكل الفيو الخارجي الشقه مكانها ممتاز جدا في الحي الرابع المجاوره الثانية. تاني نمره من المحور المركزي مباشره يعني قريبه من المواصلات جدا وقريبه من كل الخدمات ضايق لمسجد الحصري وجامعه 6 اكتوبر قريبه جدا لمدان فودافون مجمع صلاه حسن مصطفى المغطاه نرجع تاني للريسبشن هنا ، هنا ده المطبخ ما شاء الله مساحته كبيرة من المزايا كمان إن فيه غاز طبيعي ، شقة تلات غرف دي الغرفة الأولى الغرف ما شاء الله مساحتها ممتازه جدا ده الحمام الحمام برضو مساحته ممتازه هنا دي الغرفه الماستر غرفه ممتازه ساحتها ممتازه جدا ده شكل الطرق من داخل الغرفه اللي بتودي على ريسيبشن ده الحمام بتاع الغرفه حمام الماستر ده شكل الغرفه الداخلي دي الغرفة الثالثة ليها بلكونة بتطل على الجنينة التهوية في الشقة ممتازة جدا والموقع بتاع الشقة ممتاز جدا المساحة ما شاء الله مساحة كبيرة مية خمسة وسبعين متر شقة دور رابع بلكونة لا يوجد اسانسير نرجع تاني للريسبشن هنا ده المطبخ للريسبشن بنعتذر ليكم عن الفترة الأخيرة في التأخير في الفيديوهات كنا مشغولين بس شويه في شغل جديد كتير ان شاء الله نازل هيعجبكم كله تشطيب الترا سوبر لوكس وسوبر لوكس التفاصيل بالكامل والسعر وكل حاجه هتلاقوها في الوصف دوس على العنوان هيظهر لحضرتك كل التفاصيل كامله لاي استفسار او اي معلومات ثانيه ارقام التليفون موجوده ومكتوبه في الوصف اللي محتاج شقه تمليك او ايجار ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.